אתם יודעים שאם חברים סוללש המתח של ה-V לנגד שהתנגדותו, R, מקבלים כמות מסוימת של זרם. ניתן לקבוע את כמות הזרם הזורמת על ידי חוק-רום. חוק-רום אומר שהמתח לפני נגד שווה לזרם דרך הנגד כפעול התנגדות הנגד. זו דרך יפה להגדרת ההתנגדות. ההתנגדות של הנגד מוגדרת... היא ככמות המתח המופעלת על פניו, חלקי כמות הזרם העובר דרכו. אנחנו אוהבים הגדרות, כי ברוצוננו להיות בטופים על מה אנחנו מדברים. זאת ההגדרה של ההתנגדות. יחידת ההתנגדות היא עום. אבל צריך לזהר, אל תיפלו בפח בו נופלים אנשים סיימים. אנשים סיימים חושבים שאם רוצים, להתנגדות גדולה יותר יש להגדיל את המתח, כי זה ייתן מספר גדול יותר במונה. ולא ככה. אם מגדילים את המתח, מקבלים יותר זרם. המנה הזאת נשארת קבועה, ההתנגדות היא קבועה. עבור הנגד הזה, אם לא משנים את החומר ממנו עשוי, או את של הנגד, ההתנגדות היא קבועה. אם מדובר בחומר אומי, חומרים אומיים שומרים על התנגדות קבועה, ולא לות במתח או ופשוט זה אם מפעילים יותר מדי מתח או מזרימים יותר מדי זרם ומסרף, לא מציע לעשות זאת. ישנו תחום פעולה מסוים ובתוך התחום הזה, ההתנגדות, המספר הזה, מספר העומם הזה, קבוע. הוא נשאר אותו דבר, ולא תלות במתח או בזרם הזורם דחות. אנחנו מגדילים אותו באמצעות מתח וזרם, אך בעצם הוא לא תלוי בהם. אם רוצים לשנות את המנה הזאת, את המספר הזה, שמתקבל כאן ההתנגדות, צריך לשנות משהו עצמו. הגודל שלו, החומר ממנו עשוי, הצבורה שלו. בואו נראה איך עושים זאת. אתם ינו שלוקחים את הנגד הזה ומביאים אותו לחנות. איך הוא נראה? כדי לפשט את העניינים נגיד שיש לנו נגד גלילי מושלם. זה הטייל שנכנס לקצה הזה, זה הנגד שלנו נגיד שצורתו גלילית, זה הטייל שיוצא מהקצה השני. זאת הגרסה המוגדלת של הנגד. אחד הדברים שיכולים הוא האורך של הנגד הזה יכול להשפיע על ההתנגדות של הנגד, דבר אחר שיכול לגבוע הוא השטח של החזית הזאת, שטח החתך של הנגד. קוראים לו שטח החתך, כי זה הכיוון של הזרם. הזרם זורם לכיוון השטח הזה, כמו מנהרם, ויוצא מכאן. זה אינו חלול, זה מלא חומר. הנגד עשוי מחומר מסוים. יכול להיות שזה מתכת, או תרכובת בחם, או חצי מוליך. אך זה חומר מוצג כלשהו, אליו הזרם נכנס ויובה יוצא ממנו. מה קוראים אם מעריכים את הנגד? נגיד שמתחילים לשנות את המשתנים האלה. הם את האורך של הנגד. הזרם זורם עכשיו דרך נגד יותר אורוך. עליו לזרום דרך הנגד הזה במסלול אורוך יותר. נראה הגיוני שההתנגדות שלא תגדל. אם מגדילים את האורך של הנגד, התנגדותו תגדל. מה קוראים עם שטח אחתך? נגיד שמגדילים את שטח החתך, מרחיבים אותו, מגדילים את קוטר הגליל, נראה הגיוני שעכשיו יש לזרם יותר מרחב לזרום בו. יש החתך הגדול, גדול, דרכו הזרם יכול לזרום. הוא פחות מוגבל. תורשו דבר שההתנגדות תקטן. ננסה להכניס זאת לנוסחה מתמטית. אם אני מגדיל את האורך, ההתנגדות ער תויה באורך. מסתבר שהיא פרופורציונית ישירה לאורך. אם מחפלים את אורך הנגד מקבלים התנגדות כפולה. אם מגדילים את השטח מקבלים פחות התנגדות. יש לה יותר מרחב ליזרון לט crazy. נבמגדה הזאת השטח צריך להיות מחפ meth. התנגדות הנגד פרופורציונית הפוכה לשטח אחתך. ההתנגדות פליה במשתנה נוסף. זה החומר ממנו הנגד עשוי. גם הצורה הגאומטרית וגם החומר ממנו הוא עשוי, קובים את ההתנגדות. חומרים מסוימים הם פשוט בעלי התנגדות יותר גדולה מאחרים. למטחות יש ההתנגדות מאוד קטנה וללא מתחות שבדרך כלל היא התנגדות יותר גדולה. אנחנו דקוקים לדרך לקמת את ההתנגדות הטבעית של החומר והיא נקראת התנגדות סגולית. מסמנים אותה באות היוונית רו. ככל שההתנגדות הסגולית של החומר גדולה יותר, החומר מתנגד יותר לזרימה שזרם דרכו. כדאי שיהיה לנו מושג במספרים. ההתנגדות הסגולית היא נחושת שהיא מתכת 168 כפול 10 בחזקת מינוס 8. נדבר על היחידות בהמשך. ההתנגדות הסגולית של גום מישהו מבודד, היא ענקית, היא בסדר גודל של עשר וחזקת תוש עשר. ישנו תחום רחב שערכים אפשריים כשוראים במתכת מוליכה ועד למבודד. דרך חצי מוליך, תחום של התנגדויות סגוליות. זה גורם האחרון כאן, זה מרכיב אחרון של המוסחה. ההתנגדות הסגולית היא כאן. בכל שההתנגדות הסגולית גדולה יותר, ההתנגדות גדלה נשמע הגיינים. ההתנגדות גם תלוייה בגורמים הגורמיים astrology משנה אלה האורך בשטח אז זאת הנוסחה הקובעת מה הם הגורמים המשנים את ההתנגדות של נגד ההתנגדות הסבולית האורך והשטח מהי היחידות של ההתנגדות הסבולית? ניתן לסדר את הנוסחה הזאת מחדש וממקדים שההתנגדות הסבולית שווה להתנגדות כפול השטח של הנגד חלקי האורך זה נותן יחידות של עום כפול מטר בריבוע כי זה שטח חלקי מטר מקבלים אום, אחד המטרים האלה מצטנצם, אום כפול מטר, אלא היחידות של ההתנגדות הסגולי, אום כפול מטר. איך תוכלו את הנוסחה הזאת? קצת מסובך. האם השטח במונה או במחנה? קיימת אפשרות לזכור איך הגורמים האלה משפיעים. לפעמים מאוד קשה לזכור את הנוסחה. אחד התנגדים שלי בפני מספר שנים הציע דרך לזכור את הנוסחה. שזה נראה כמו ריקלי. זה R, סימן שווה, נראה כמו E. הרו נראה כמו P. A זה A ו-L זה L. זה נראה כמו ריפלי. חסרה פה ה-Y. כל פעם שאני חושב על הנוסחה הזאת, אני חושב על נוסחת ריפלי. תלמיד שלי, לשעבר זה כאזר זיכרון. תודה רבה לך, מייק. <אם> <אם> מדברים על התנגדות צלולית, על מליחות. מליחות את הסבולית נותנת מוסג את כמה משהו מתנגה תיביט לזרה. מוליחות אומרת לנו את כמה משהו מאפשר תיביט זרה. פוקוציוניות, אפקות. הדבר כאן, את הסבולית שווה לאחד. חלקה הם מוליחות החשמלית. מסמנים מוליחות חשמלית כסיגמא. האות הייבנית סיגמא מסמנת מוליחות חשמלית. רואו, ההתנגדות הסכולית היא 1 K סיגמה, המוליכות החשמלית. ולהפך, סיגמה שבאה ל-1 K ההתנגדות הסכולית. כי אם משהו נגד טוב, הוא מוליך גרוע. אם משהו מוליך טוב, הוא נגד גרוע. הדברים האלה פרופורציונים הפוכים. הם כשתי טיפות מים. אם אחד מהם, יודעים גם את השני. אם הנושא נראה לכם קצת מופשט מדי, ניתן להסתכל על אנלוגיה עם סרימת מים. ראינו שההתנגדות תלויה במספר דברים. כגון, ההתנגדות תסכולית, כח שהתנגדות תסכולית גדולה יותר... כך גם ההתנגדות עצמה, ראינו שככל שאו ורח הנגר יותר, כך גם ההתנגדות, ומכיוון שמחלקים בשטח הח deseSTTO ה GEZ nieו מה שההתנגדות פרופורCYON-LIT הופופ�ה לשטח החowanych של ה� נסתכל על אנלוגיה עם מים. נגיד שבמקום אלקטרוניה הזורמים בתאי, במקום התאי יש לנו צינור, שהמיים זורמים דבוקו. במקום אלקטרוני יש לנו do אז זורמים דרך צינור. לצינורות שונים יש התנגביות שונות לזרימת המים דרכם. מה משפיע על כך? נניח שישנה הצרה בצינור. אם הצינור צר יותר, יהיה קשה יותר למים לזרום. נמצא שהצינור מתנגד יותר לזרימת המים, בגלל ההצרה. ומה זה תלוי? ככל ששטח החתך של החלק הצר קטן יותר, ההתנגדות גדולה יותר. וזה מתאים למה שראינו כאן, אם יש שטח ממש קטן, מחלקים במספר קטן, וכשמחלקים במספר קטן, מקבלים מספר גדול. ההתנגדות גדולה, הגדלה. זה הגיוני. אם מגדילים את האורך של החלק קצר, למה יהיה קשה יותר לזרום? אתה נקרוא על זה בספרי הדרכה לשרובים. יש לנו מפתח הקובע שאם הצינור הוא בעל אורך מסויון, דרוש כאן של החלק קצר קטן יותר, וככל שהוא יותר, יותר כמו של הסוללה. במקום סוללה המספקת מתח למעגל הזה זקוקים למשהו מספק לחץ לישמיים יזרמו כמו בסוללה, במה שחשוב הוא ההפרש בפוטנציאל בפרש החשמלי, המתח מה שחשוב כאן הוא הפרש הלחצים בנקודה אחת במערכת ובנקודה אחרת במערכת זה הגייני, חלק צער הרוב יותר פירושו יותר התנגדות שטח קטן יותר פירושו יותר התנגדות מהי האנלוגיה להתנגדות הסבולית? האנלוגיה החומר אם לצינור יש שטח פנימי נוספס, המים לאCall קרח עליי. תהיה התנגדות יותר גדולה, ולא תלות באורך או בשטח של הצינור. הצורה הטבעית של הצינור עצמו משפיעה להתנגדות הסגולית שלו. כמו כאן, ההתנגדות הסגולית לא היה בחומר ממנו הוא עשוי. ההתנגדות הסגולית של הצינור לא היה בחומר ממנו הוא בנוי, לכ Their tendernessECה הזאת בואו נפתור שאלה לדוגמה. אם חק את כל זה, יש לנו את השאלה הבאה. כמה יהיה 12 מטר של חוט מחושת בעל כותר של 0.01 מטר? הנכון שתהיה להתנגדות סבולית של 1.68 כבול 10 במינוס 8. מהם היחידות של ההתנגדות הסבולית? היחידות הן אום כפול מטר. נפתרו זאת. נשתמש בנוסחה הזאת, תזכרו את replay. שווה ל כפול L חלקי כאן את 1.68 כפול 10 בחזקת מינוס 8 תראו כמה שזה קטן זה בקושי משהו נחושת מוליכה טוב מאוד ובאבן נגד פירוע מאוד היא מאפשרת לאלקטרונים לזרום נפשם ניקח את האורך, האורך 12 מטר השאלה היא, מה ההתנגדות של החוט עצמו? אין פה באמת נגד פה חוט נחושת ובעל התנגדות כלשהי הנוסחה הזאת נכונה גם עבור חתיכת חוט. לא הארח של העמוד שני מטרים, והקוטר הוא Fס ממדיד Fס חל מטר. מה עושים עם זה? נצטרכים לשטח. שטח החרטACH של הקוב, השטח של המעגל הוא פאי כפול ארבעה ריבוע. שטח קנה במונח הוא פאי כפול לא Fס ממדיד Fס חל ריבוע. זה הקוטר. נצטרכים לradius. מה זה החישוב, של Fס עום. Oh. זאת התנגדות מאוד קטנה. אם מבצעים ניסוי מדו עוד מדויק, זה ישפיע עליו וצריך לקחת אותה בחשבון. אם יש חוט נחושת מאוד ארוך, חושב יותר ארוך, התנגדותו גדולה יותר וזה יכול להשפיע על הניסוי. ניסויים פשוטים זה לא כל כך חשוב. האלקטרונים זורמים בחוטי נחושת מומיים, קטנה.